السلام علیکم دوستو دوستو آج کا بلاگ بڑی اہمیت کا حامل ہے تو اس لیے بھی کہ سوڈان کے حالات یمن کی طرح اب بڑے خوفناک انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جس کی نتیجہ یقینی تباہی ہوگی اسے ستم ضریفی ہی سمجھیں گے ابھی تو یمن میں آٹھ سال سے لاکھوں انسان کے خون سے زمین رنگین کرتے دو جماعتیں اقتدار کی رسا کشی میں برسرے پیکار ہیں جو انسانی خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور سوڈان میں میرے نیا محاذ کھل چکا ہے جہاں یمن جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں سوڈان میں دو عسکری قوتیں ایک دوسرے کو بے دریختال کر رہی ہیں جن میں ایک سوڈانی فوج ہے اور دوسری ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی آر ایس ایف جس کے مابین جنگ گزشتہ کا ماحول سے جاری تھی لیکن چند ہفتوں میں اس میں شدت آ چکی ہے ان حالات کو آپت اندیش اور سمجھدار لوگوں نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے تنبیہ کی تھی وارننگ کی تھی کہ اگر ان کو نہ روکا گیا اور حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر آپ سے معاملہ نہیں کنٹرول ہو سکے گا لیکن اس وقت کسی نے اس طرف توجہ نہ دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں ہر طرف گنز اور بمبو کے دھماکوں کی آوازیں سماعت کو ٹکرا رہی ہیں ابتداء میں آر ایس ایف نے اپنی تمام کاروائیاں خرطوم کے ملٹری ہیڈ کوارٹر اور وزارت دفاع کے سیکٹریٹ کے ساتھ آغاز کیا اسے لیکن اب صدارتی محل اور ایئرپورٹ اس کا ٹارگٹ بن چکے ہیں دنیا بھر کا میڈیا بی بی سی سی این این الخلیج وائس آف امریکہ اور الجزیرہ وغیرہ پر تسلسل کے ساتھ خبریں براڈ کاسٹ ہو رہی ہے خرطوم شہر کے ہر طرف تشدد اور بمباری کی خبریں آ رہی ہیں اور افرف تفریح اس قدر ہے کہ لوگ سراہ مارے جا رہے ہیں عام شہری پناہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی کسی طرف سے بھی کوئی اندھی گولی کا یا بم کا نشانہ بن سکتا ہے اس لیے وہاں خوف کا ماحول ہے جنوبی سوڈان جہاں آر کا مرکز ہے وہاں بھی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں پورا سوڈان اس دہشت گردی کی لپیٹ میں آ کر بسم ہونے کو ہے اس سلسلے میں سوڈان فوج کے بریگیڈیئر جنرل نبیل عبداللہ نے الخلیج کو اور بی بی سی کو انفارم کیا کہ آر نے پورے سوڈان میں اپنی جنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور آر نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے خرطوم ایئرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے جنگجو صدرتی محل کا کنٹرول اب سنبھالے ہوئے ہے ان دونوں کی جنگ کی قیمت عوام کو چکانی پڑ رہی ہے کیونکہ کل تک شام تک جو خبریں آئیں کو سات سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ہزاروں لوگ زخمی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہو رہا کیونکہ ہسپتال بھی ان کی زد بھی ہے اور خرطوم میں یہ ہوا کہ جب ڈاکٹرز نے اپنی پیشہ وارانہ خدمات سر انجام دیتے ہوئے کچھ کا علاج کرنا کوشش کی شروع کیا تو ان کو وہاں اچھا خاصا بیچاروں کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کو مار پیٹ کی گئی حراست میں لیا گیا سوڈان کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے میں سوڈانی فوج اور آر ایس ایف دونوں ذمہ دار ہیں کیونکہ دونوں قوتوں نے 25 اکتوبر 2021 کو سوڈان کی عبوری حکومت کے خلاف اسے بغاوت کر کے معذور کیا تھا اور یوں سوڈان کو ریپبلک بننے کا میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی اور ان کی کھلی بدماشی کو سوڈانی عوام نے پسند نہیں کیا تھا ملک گیر احتجاج ہوئے عالمی دباؤ بڑھا تو انہوں نے پانچ دسمبر دو ہزار بائیس کو ایک معاہدے پر دستخط کر دیے جس کو فریم ورک معاہدہ کہا جاتا ہے جس پر ایک اتفاق کیا گیا کہ حتمی معاہدے سے قبل ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کی وجہ سے سوڈان میں سخت تناؤ پیدا ہوا فریم ورک اور معاہدے میں یہ تھا کہ ایک عبوری شہری حکومت کی تشکیل دی جائے گی جس کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ دو سال کے اندر الیکشن کروائے اور سوڈان میں ایک جمہوری نظام کی بحالی کا ٹاسک پایا تقبیل تک پہنچ جائے گا لیکن وہ فراموش کر بیٹھے تھے معاہدہ کروانے والے کہ یہ کام بہت دشوار ہے جس کا اندازہ عالمی قوتوں کو ہر نہ تھا ان اصلاحات میں سب سے اہم کام جو تھا وہ سیکورٹی سیکٹر میں اصلاحات کا تھا ریفارمز پر کا تھا جس پر بالکل توجہ نہ دی گئی اور عالمی برادری کی طرف جانب سے اجرت میں برتی گئی اور مہینوں کام دنوں میں کرنے کی کوشش کی گئی آر ایس ایف کو جب سوڈان کی فوج میں ضم کرنے کا منصوبہ سامنے آیا تو آر کو اپنا وجود بھی خطرے میں محسوس ہوا حالات اور یوں کشیدہ ہوتے چلے گئے دوسری طرف فوج نے سوڈان کے ہر کاروباری زندگی میں اپنی سرمایہ کر کر کے منافع کما رہی تھی وہ بھی اس سے دست بدار ہونے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی ملک کی سالمیت ان کی پہلی ترجیح تھی سوڈان کی فوج کے جنرلز کو اس بات کا شدت سے خوف تھا کہ ان کی ماضی کی زیادتیوں کے کسی زبان زد عام ہیں اور وہ اس بات کا بھی خوف تھا اگر ریپبلک سوڈان بن گیا جمہوری نظام قائم ہو گیا تو پھر ان کا احتساب ہوگا اور ان کے جو انہوں نے زیادتی ماضیوں ماضی میں کی ہیں تو اس سے وہ محفوظ کریں گے اور ان کا بھرپور پھر احتساب کیا جائے گا سوڈان کی عوام کی بد کی سمتی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوڈان کے دونوں گروپس کہ اپنے مفادات ہیں اپنے اپنے اغراض ہے کسی کو بھی گروپ کو نہ قوم نہ کسی ملک کی فلاح ان کو مقصود ہے آر ایس ایف تو ماضی میں انسانیت سوز وارداتیں کرتی ہی رہی ہیں جس میں دارفور میں جس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اس نے ماضی کی تمام درندگی کے واقعات کو دھندلا دیا تھا دارفور کی جنگ جس کو لینڈ کلوزو وار کہا جاتا ہے کا آغاز فروری دو ہزار تین کو ہوا جب جسٹس سوڈان آرمی موومنٹ نے سوڈان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور سوڈان کی حکومت غیر عرب قوم کو ہزاروں کی تعداد میں ان کا کتال کیا گیا کیا گیا اور یہ خالص ایک نسلی بنیاد پر ایک قتل عام تھا یہ قتل عام سوڈان کے سب کا صدر عمر البشیر کے براہ راست حکم کے نتیجے میں ہوا اور نسلی امتیاز پر یہ قتال کا سلسلہ دو ہزار دس تک جاری رہا جب سیکرٹری آف دا سٹیٹ کورن پاول نے پھر مداخلت کی اور پھر ایک معاہدہ کروایا گیا سوڈان کے معذول شدہ صدر عمر البشیر نے اپنے مفادات کے تحت آر ایس ایف کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا تھا اور آر ایس ایف کو کنٹرول میں کیوں عمر البشیر نے رکھا عمر البشیر خوف زدہ تھا سوڈان کے طاقتور فوجیوں سے جنرل سے انٹیلیجنس کے اعلی افسران سے وہ ان کی دسترازیوں سے محفوظ رہنا چاہتا تھا اس نے آر کو ایک عسکری بنیادوں پر اپنے ماتحت ایک اس کو ایک تنظیم کو پروان چڑھایا لیکن بہت جلد سب کچھ ہی الٹ گیا عمر البشیر کے تمناؤں کے برعکس آر ایس ایف اور سوڈانی فوج نے آپس میں خفیہ پہلے معاہدہ کیا پھر یہ کھل کر سامنے آئے اور اسی اتحاد نے سوڈان کے کچھ سیاسی عناصر کو بھی دو ہزار انیس میں جمہوری جد کی تحریک چلانے کا عندیہ دیا اور اس کی درپردہ حمایت کی پھر تحریک جو بحالی جمہوریت اور عمر البشیر کی معذولی کے حوالے سے تھی نے زور پکڑ لیا اور ان دو قوتوں نے پھر کیا کیا ایک کیونکہ ان کا خفیہ معاہدہ تھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر نہ صرف عمر البشیر کو عہدے سے معذور کیا بلکہ اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور یوں اصل کھیل کا آغاز ہوتا ہے اصل کھیل کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب عمر بشیر کو جیل میں ڈالا جاتا ہے آر اور سوڈانی فوج نے اپنے اپنے دائروں میں آزادانہ طور پر کام جاری رکھا ملک کے وسائل پر قابض ہوتے چلے گئے اور سودان کا کوئی لائف ہر کاروباری زندگی میں ان کی مداخلت ہوئی ان کی انویسٹمنٹ تھی اور یہاں انہوں نے اپنے دھندے چلائے ہوئے تھے یہ لوگ غیر ممالک میں اپنے سہولت کار تلاش کرتے تھے داخلی حوالوں سے عوامی رائے ہموار کرنے کے لیے میڈیا کو بطور پراپاگنڈا کا آغاز انہوں نے کیا اور ایسی ہی صورتحال سے فوج میں عمر البشیر کے حامی بھی یہی کام کر رہے تھے یہ دون یہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس لیے شاکی تھے کہ دونوں کے مالی اور سیاسی مفادات ایک دوسرے سے متصادم تھے لیکن ہر ایک کو خوف تھا اگر فریم ورک معاہدہ جس کا ذکر میں نے پہلے ابھی کیا تھا کامیاب ہو گیا جمہوریت بحال ہو گئی تو ان کے مفادات کو سخت زت پہنچے گی نقصان پہنچے گا اور حتیٰ کہ ان میں اس قدر بد اعتمادی پیدا ہو چکی تھی کہ سوڈان کے فوج کے جنرلز یہ سمجھتے تھے کہ آر اپنے آقا اور اپنے خالق عمر بشیر کو اپنے مفادات کے لیے اگر دھوکا دے سکتے ہیں تو فریم ورک معاہدے کی روح سے اگر آر ایس ایف سوڈان فوج میں ضم ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنا وجود برقرار ختم کر دے گی کیا وہ علیحدہ شناخت اپنی جو آر ایس ایف کے نام سے ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا کیا ان کے لیے مسائل کریٹ نہیں ہوں گے اچھا اگرچہ اس دوران عالمی برادری نے اس سلسلے میں سالسی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ دونوں قوتوں کی سوچ کا تھا نہ کر سکی نہ اس کا تدارک کیا گیا اس بار این ایس ایف کے سربراہ محمد بن داغلو نے اپنے بیان میں جس سوچ کو ایا کیا ہے اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ جلد بحال ہونے والا نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انسانی زندگیوں کا ہے جنہیں جنگ کی ہولناکیوں سے محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ یمن کے عوام کی طرح در بدر ہو کر ذلت کے ساتھ بے دردی سے موت کے حوالے نہ کر دیے جائیں یہ انسان کی بہت بڑا آسانیہ ہوگا اس وقت دنیا اسلام خصوصاً عرب ممالک میں طاقتور طبقات اپنی اپنی ریاستوں کے تمام تر وسائل پر قابض ہے اور ان میں رہنے والے قوموں پر متقلعان حکمران سیاہ و سفید کے مالک ہیں وہ کسی اور کی طرف کیا توجہ دیں گے کیونکہ انہیں تو اپنے مفادات عزیز ہے خا ان کے لیے پورا ملک اور عوام امت مسلق مسلم تباہ کیوں نہ ہو جائے اب دیکھیں سوڈان ہی کیا نام لیا جائے مصر ہو شام ہو عراق ہو لیبیا ہو ہمیں تو ہر طرف ایک ہی جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے لیکن شاید سوڈان کی عوام پر دنیا کی طاقتور حکمرانوں کو قوتوں کو رحم آ جائے جو ممکنہ حد تک مداخلت کر کے ایک خوفناک انسانی جنم لینے والے انسانی المیوں کو المیہ رونما ہونے سے ان کو بچا لیں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو میں جاری رہے گی اور بہت سی گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے اور بہت سی انفارمیشن میرے پاس موجود ہے گاہے بگاہے آپ کو میں دیتا رہوں گا اور اپنی آرا سے نوازیے گا اور چینل میڈیا ون 247 کو سبسکرائب